Som et selv i vinden Kunne flykt i stund Er vårt liv på jorden Uten sikker grunn Han vil Et fortyr Jesus er bare en hjerte Han var oss stille som en tro fast i st om hva han skal gjøre hva gjør livet best han blir ikke knekker ett for Stå ur oss til nu Når vi ser hans blikk Er det som vi hører Himmelens musikk Han vil ikke knøkke Et forpjulet